בשיעור הקודם מצאנו כי כשנתונה מהירות המראה של 280 קילומטרים לשעה וכהאשר יש ערך חיובי לכול הוקטורים בהנחה כי כולם בכיוון קדימה של מסלול המראה נתונה מהירות המראה הזאת ותאוצה קבועה של 1 מטר לשנייה בריבוע מטר לשנייה בריבוע חישבנו כי יקח לאיירבוס A380 בסביבות 78 שניות להמריא חון זה מה שיצא לנו בסיורנו הקודם, ומה שאנחנו נסלח ימצוב זה בינותen כל המיספרים האלה מה צריך להיות אורח מסלול, זו שאלה חשובה מסלול ל Amarah זה שאלח השווה מאוד. הם רוצים לשלול מסלול ארוך שיאפשר ל Fachot לאי שלושה מאות שמונים ארבעה ל קצת יותר ארוך רק למי קורא קצת יותר זמן מה עד ל אבל מהי אורח מינימלי של מסלול ל Amarah בינותen המיספרים האלה? למעשה علينا לחשב את המרחק שamatos נוצר, כאשר הוא מיץ ב. לשניה בריבוע, אחד מטר לשנייה בריבוע. 1 מטר לשנייה לשנייה. עד ל-280 קילומטר לשעה, או ל-78 מטר לשנייה, כפי שחשבנו את ההמראה קודם. בואו ניגש לזה. אז כאשר הוא מעיץ ל-78 מטר לשנייה, הנתון שלנו, כמה מרחק המסלול הזה מכסה. נכנה זאת העתק. וזה ישווה ל... ההעתק, שווה ל... ניתן לראות זאת כמהירות כפול זמן, אבל המהירות כאן משתנה. ואם הייתה לנו מהירות קבועה לאורך כל הזמן, יכולנו פשוט להכפיל את הזמן בו כל העת, וזה לנו את ההעתק. אבל במקרה שלנו, המהירות משתנה, אבל למזלנו למדנו בשלב זה נמליץ לכם לחזור על השיעור העוסק במהירות ממוצעת קבועה. ואם אתם כבר זוכרים את זה, אז למדנו שאם יש תאוצה, קבועה, כן, אם כשתאוצה קבועה אנחנו מניחים כי זה מה שיש במקרה הזה. אז אם מניחים כי התאוצה קבועה, ניתן לחשב את מה שמכנים מהירות ממוצעת, והמהירות הממוצעת בהנחה כי התאוצה קבועה, ואח ורק אם התאוצה קבועה, המהירות הממוצעת תהיה שווה לממצע של המהירות ההתחלתית והמהירות הסופית. אז במקרה זה, מה תהיה המהירות הממוצעת? נחשב את המהירות ביחידות של מטר לשנייה. היא תהיה המהירות הסופית. השוואה, נרשום את זה כאן למטה. אנחנו מחשבים את המהירות הממוצעת לדוגמה זאת. מהירות ממוצעת לדוגמה זאת. היא תהיה המהירות הסופית, שבת 78 מטר לשנייה, ועוד המהירות ההתחלתית, שבתדוגמה זאת שווה ל... אנחנו אנחנו ככה מתחילים ממצב מנוחה, לכן 0 ועוד 0. כל זה חלקי 2, כלומר, המהירות הממוצעת בפתרון שלנו היא 78 חלקי 2 שווה ל-39 מטר לשנייה. הערך של המהירות הממוצעת בדוגמה זאת הוא בעצם בכל מקרה אה, הערך שלנו כאן, הערך של המהירות ה היא זאת שבעזרתה מחשבים את המרחק על פלא של המהירות הממוצעת כפול הזמן. מהירות הממוצעת, שחישבנו כפול הזמן, כפול השינוי בזמן, Δלתא-T. ידעו לנו כי השינוי בזמן הוא 78 שניות, חישבנו כי מהירות הממוצעת כאן היא 30, 39 מטר לשנייה, פשוט הממוצע של 78 ו-0 זה 39, כן? דרך נוספת לחשוב על כך היא לחשוב על המרחק שאובר המרחק שעובר המטוס, ענה בתאוצה קבועה. נסרטט כאן גרף קטן, גרף מהירות המטוס כנגד הזמן, שיראה בערך משהו כזה. כאן זה ציר הזמן, וכאן זאת המהירות. המטוס ענה בתאוצה קבועה, הוא מ-0. יש לו תאוצה קבועה. השיפוע הזה כאן מייצג את התאוצה הקבועה. למעשה הוא 1, בדוגמה. ומרחק הנסיעה יהיה האזור הנמצא תחת עד ל-78 שניות, בגלל שזה הזמן שלו לו עד ההמראה. לכן מרחק הנסיעה הוא השטח הזה كان, וזה נושא שיוסבר בשיעור אחר. אבל בואו ננסה להבין אינטואיטיבית מדוע זה נכון. מדוע מרחק הוא השטח תחת גרף מהירות זמן. מהי המהירות הממוצעת? זו איזה מהירות, ובמקרה הזה זה בדיוק המהירות كان באמצע, בין המהירות הסופית, וההתחלתית. אבל בם תקחו את המהירות הממוצעת על אותה קמות של זמן, תקבלו בדיוק את השטח המוחל תחת הגרף. ובעצם תקבלו בדיוק את אותו מרחק. נחשב, המהירות הממוצעת היא 39 מטר לשנייה, כפול הזמן, השווה ל-78 שניות. נעזר במחשבון לצורח כח. יש לנו 39 כפול שבעים ושמונה, שלושים ותשע כפול שבעים ושמונה, וזה שווה ל-3042. נקבל שהתוצאה היא 3,042, וזה ביחידות של מטר לשנייה כפול שנייה, ונשאר מיחידה שהיא מטר. כלומר, נדרש מסול של בערך 3,000 מטרים, כדי שהמטוס יוחל להמריא, או אפשר להגיד שלושה קילומטרים. אז הנה זה המסלול שלנו שהוא ממריא ממנו, וכל זה רק כדי שמטוס יוכל להמריא. לדעתנו זה די מדהים.